Юлія та Альберт Павлови живуть у селі Українка Васильівського району та виховують десятьох дітей: чотирьох власних та шести прийомних. До них напередодні нового року в образі казкового персонажа завітав запорізький волонтер Денис Астаф'єв. Бачу, бачу, як ви виглядали в віконці, макали дідо цього морозу, і ось я нарешті приїхав. Волонтер розважив дітей інтелектуальними іграми та вручив подарунки. – Цей подарунок кому, як ви думали? – Точно, точно, все вірно. – Я отримав нову бананку і снижка ліп. – Цього року, що цікавого з тобою відбулося? Куди приїздить, можливо? Що запам'ятаєте? – Як ми їдемо на море, мені дуже сподобалось там, тому що ми були там дуже довго. А наступного року також хочеш поїхати так. на море. Запорізький волонтер Денис Астаф'єв каже, п'ять років поспіль безоплатно вітає зимовими святами дітей, зокрема з багатодітних родин та будинків сімейного типу. Ну, може для когось дід Мороз, це буде таким дивом новорічним, і от мені хочеться таке диво подарувати тим, хто ну не може там на це багато грошей і. Ну, чому б не зробити такий подарунок? Просто mm -hmm. пост в інтернеті, і хто на нього відгукнувся, якось знаходимо час зустрітися. Кожного року ви робили. Ну, це кілька років зустрічі. вже так. Як знайшли родину Павлових? Mm, Чи ну, вони ми, вас знайшли? — Ми, ми знайомі давно, і вже і, і, і тут я не вперше колись приїжджав вітати з ним народження і ну, от просто бачити оцю, оцю от першу секунду, коли. Ой, хто це зайшов дід Мороз, і а, вони як вони одразу так міняють, такі серйозні стають, а, а потім посміхатися починають. Ну це, тобто, це, це дуже класні такі емоції. Альберт Павлов, директор благодійного фонду щаслива дитина. Його дружина там волонтерка. Чоловік каже, у свята й самі вітають дітей, зокрема з мало забезпечених родин. Торік возили їх до Карпат, а наступного планують до Києва. Ми звертаємося до людей, що жертвують, щоб нам допомогли зараз повезти десь 80 дітей з малозабезпечених родин безкоштовно до Києва. Плюс їдуть діти зі звичайних родин. Вони вносять собі вартість якоїсь поїздки. Теж вони беруть участь. 2021 рік родині Павлових запам'ятався також участю у зйомках соціального ролику про необхідність щеплення проти COVID-19 та їхній власний приклад. Наскільки я розумію, буде публікуватися в місцевих телеканалах наскільки я розумію, він буде публікуватися на місцевих телеканалах, може бути і ще десь, а запропонували з обласної адміністрації. Плюс ми періодично, я і Юля, ми періодично робили пости у соціальних мережах. Ми вважаємо, що це важливо. Це такий був дуже ну я скажу так насичений рік, насичений, де у нас виростали діти, з'являлися нові діти. Ми там якось там опановували нові чи вертались у, ста, у свої там старі професії. І всі Локдауни, ми пробували себе бути як вчителями, репетиторами, зіткалися з цими всіми якимись проблемами, які є в освіті, в освіті дітей сірі, у яких є педагогічна запущеність. Юлія каже, разом будують плани на 2022. -й. Родина Павлових планує вирушити в Мадрівку до Польщі. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, новини на Суспільному, Запоріжжя.